بسم الله الرحمن الرحيم من عزبه الاعمى التابعه لقريه الغرق مركز اقصى مع عوض الفيوم بنلتقي في منزل والد المجني عليها زوجه الاماد الذي ارتكب مذبحه فجر اليوم مع الحاج والد مها نتعرف بيك يا حاج عبد الباسط عبد الفتاح محمد الحاج عبد الباسط احنا طبعا بنقدم لك العزاء وبنقول البقاء لله الله يبارك فيك وربنا يتولى لها برحمته في شهر رمضان المبارك هذاك بنت حضرتك متزوجها من بلال كم سنه حوالي كده سبحان الله عبد الله ارحمهم الزواج من كم سنه حالهم فضل بلال كسبع سنين سبع سنين اه هذاك مخلفه كم مع اثنين مين ومين بقى هذا بلال بلال من الكبير والكبير الحادثة أنت سمعت ايه بقى النهارده اليوم النهارده الفرح بتاعها النهارده الله استار فرحها فرحة والبلد اتفرجت فرحة. النهارده اتفرجت عليها وفرحها الحمد لله اللي ربنا كله حلو فرحها النهارده يا عم فرحها النهارده ايوه دخليتها النهارده وماتوا كريم الله يرحمه من ابن اخويا بعد صلاه الفجر بيقول لي ما رضيش يقول لي بيقول لي عايزينك طلعنا نجري دينا الحكومه واقفه يا جدعان قالوا ده الراجل دبح شويه فراخ ما هي المشكلة دي فيها حاجة برضه يعني الإنسان مش بيتعاقب يترمي في السجن سنتين خمس سنين ما فيش تعاقب للناس اللي بتعمل دي عشان واحد يقتل واحد ولا اثنين ولا 10 وما يتعاقبش بالإعدام يبقى حرام ده يبقى ده ظلم يبقى بلد كلها ظلمة لا طبعا الكون ياخد حقه يا لسه ما كنتش يعني الكون ياخد حق يعني ده ذنبه اللي عنده 8 شهور كان معايا ويقول لي يا مش عارف يتكلم اسمه ايه يا حاج اي صغير اسمه صغير؟ انا مش عارف يا اخي مش عارف طب الكبير الحمد لله سليم لا. ما فيش حد سليم مين اللي سليم؟ هو خلى حد خلى خلّ امه ولا خلى العيال ولا خلى ولاده اساسا وطلق مراته الاولانيه و... كان في اسباب دخلت مفيش والله والله ما فيش ده, ده. ده, ده عايشين كويسين بس هو يعني ربنا يخلي له ابوه وامه وناس محترمين وناس صالحين من ابوه راجل فتح محل على قد ولاده على قده من ابوه يا جابوه في اليوم هو واخواته ينهب ابوه يشيل اللي هم عايزينه لا أيوه، طب ده ما معاه ما هو دي خربوت عقم عليه أيوه، هو قتل ليه يا حاج معلش هو قتل عشان الله وحده كان أيوه. على دين ولا كان على بلوى ولا الله اعلم رسوله لكن البعض بيقول كان بيتعاطى هو كان انسان كويس والله في الاول كان انسان كويس بس طبعا مع الدين وكده طبعا بيتعاطى قعد يتعاطى بس مش يعني مش مش للدرجه اللي هي كان بيتعاطى مقدر ايه الله اعلم كان بيتعاطى بنجو او كان بيتعاطى برشام او حشيش هو ده يعني هيشرب عزل عن كده وقتل كام كده يا حاج سبع تنفار سبع تنفار اه حضرتك بنت, حضرت بنت مها واولادها الاثنين ايوه و... واربع اولاد وبنت وثلاث صبيان. اربع, أربع من الزوجه الثانيه ايوه اربع اربع من سبع تنفار قتلهم قتلهم باذنك قتلهم بسكينه بقول لك ذبحهم تدبح زي الفراخ اه ذبحهم مره واحده ايوه ذبحهم مره واحده بعد الصعود يعني ايوه بعد الصعود من... من الساعة اثنين مثلا لحد الصبح ذبحهم وراح بقى قفل عليهم وسابهم بس الله واعلم يعني هل في الفترة دي وهو بيدبح فيهم محدش عيط محدش جري محدش صرخ محد محد طب تعال ده إيه السبب السبب ده انه لازم دي فيها ترتيب مترتب العمليه دي مرتبه يا يعني مرتبه مع مخه قبل كده مثلا بيدبر فاين كله شهر شهرين عشان يصل للسر دي يا اما حد له ان هو مثلا يخضر العيال اصلا مش معقوله واحد طب ما احنا الناس مثلا لو واحد هيقوم يمسك بندقيه ويفرغ في الناس دي، ما فيش ولا واحد فيهم هيجري؟ اكيد حد هيسمع صوت اكيد حد لازم حد وهو بندقيه مثلا سريعه عن السكينه يعني تحليلك ان هو خدر يعني ده, ده راجل يعني ده راجل ضحى على على سبعه انفار قطع خبرهم من على الدنيا منهم عيال عندها 8 شهور، طب ذنبه ما قالوش يا باب ما ما يتكلم ما بيعرفش يدافع عن نفسه طب تحليلك الى الواقع انت تفتكر ايه الدافع اللي خلاه يعمل كده برضو الدافع يعني عدم دين وانسان كان الله اعلم عليه دين ولا معلاش ولا ب بي... بيبتدع كان بيصلي انا سمعت انه بيصلي مش هكذب سمعت انه بيصلي بس الانسان لما يمشي مع ولاد الحرام برضو بينوبوا من بين الزوج والزوجه ها. لا والله ما في ده انت غلبانه والله وطيبه ما شكيتلكش قبل كده والله ما شكيت ولا زعل ولا اي حاجه و يعني مالهاش طلب. أنت حضرتك عجب بعد ما سمعت الخبر بقى عملت إيه؟ أعمل إيه؟ زعلت. زعلت وقعدنا نصوت في البيت و. كنتش في الأول مش مصدقين، إحنا رحنا لحد ما رحنا هناك ولقينا الحكومة وقعدنا قدام الباب مش مصدقين. مش مصدقين. بس ده حرام لما يسيبون الدين مفروض المفروض في فرصة. المفروض فاقرب فرصة إن ده يتعدم. طبعا القرون هياخد مجراه و... المفروض اقرب فرصة وما يطورش على 40-50 يوم يتعدم لا لا لا لا والله والله العظيم دي يعني يبقى قدوة لغيره سبع تنفار انا على الناس والله لو اشوف لا اتلو لو حتى يتلوني دوال والله لو اشوف ولا اشوف أبوه ولا اشوف ام ولا اشوف اي حد منهم لا اتلو دوال وانا بقول على اعلى تحسي رجل بطلين رجل باطل ما عندوش دين راجل لو عنده دين ووقف جنب ابنه مثلا ويدله على الخير ويقف معاه خليه انه كبير بس خلي خلينك انت كبير وابوك مثلا راجل كبير ومثلا انت محروق منه ده ابوك مش ربنا بيقول لك انت وملك لابيك متجوز اتنين ومطلق واحده ومعاه سبعه ماشي خليه انه زوج بس بس ده ابوه ابوه برضه لابد انه ياثر عليه في الكلام وامه هتأثر عليه في الكلام واعمل وشرانا له بيت بذهب البنت وراح باعه يعني عشان هيجوز اخوه سليم. انت حضرتك ده حاجه طبعا مفيش عزاء. لا مفيش مفيش. مش هتعملوا عزاء. لا مش هنعمل. مش سليم فدواتي راح باع البيت وخدوا مني الفلوس وضحكوا عليه يبقى يبقى دي يبقى دي ناس. ليه مش هتعملوا عزاء هنعمل عزاء في البلوه دي كلها؟ هنعمل عزة نقول انا عايز سبع تنفار الناس هيجي عايزين سبع تنفار دي غالبا ما حصلتش. ما حصلش خالص يعني بلدنا بلد كويسة وبلد حلوة وبلد محترمة وبلد مشايخ عرب ما شاء الله تبارك الله ناس حلوة ما ما ما حصلش في السنة دي قبل كده خالص إن, إن واحد يجي يدبح سبع تنفار في قلب البلد وعندي ناس محترمين وسكن عند ناس محترمين فالله أعلم رسول وانا مش عارف لا والله ما عارف في شهر رمضان المبارك حق كده بنتك الله يرحمها يا ربنا ربنا برحمته ويخلفنا فيها خير ويتغمصها برحمته ويدخلها الجنه يا ولاد يا رب. يا رب العالمين. انت طالب الحب. مش تقلق اي حاجه يعني الله. من اي حد ولا خلاص؟ طالب فضل ربنا ورحمه ربنا علينا. حاجة. احنا بحاجه ثاني مره برضه بنقدم لك خالص العزاء لا الله يبارك فيك لبنتك يعني واحفادك الله, دول الله دول فيك يعني يعتبروا شهداء في شهر رمضان المبارك لأيام المفترجه عبد العيد ربنا يصبرك امين الله يبارك فيك يعني الله يبارك الله يبارك فيك ودي حاجه من عند الله ان شاء الله كده يعني حقه مش هيضيع الحمد لله وابتدا ياخد حقه يعني. ربنا يبارك لنا في في القضاء وفي الحكومه وربنا يسمعنا حابب تضيف ترسل رساله من خلالنا نعم حابب تضيف حاجه او تقول رساله من خلالنا لا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله انت ناس محترمين وربنا يبارك فيكم وربنا يرضاكم على الخير اخر طلباتك وانا عايز ابقى كدوه والله بس ها عشان ما حدش يتجرا يعمل من دي تاني. اه يعني عايز حكم ايوه عشان اصل البلد انهملت على كده يبقى الدنيا هتخرب. دي حكم عليه فار فرصه بحيث ان هو يبقى قدوه للناس التانيين. ما الدنيا فيها كتير. هي وافد ما فيها ناس بتشرب وفيها ناس بتستعطي مخدرات وفيها ناس بتستعطي اعوان. وممكن يحصل اكتر من كده طبعا. فلما الواحد يسجن ويطلع ولا يسجن له 20 سنه ويطلع ما يفوض بقى ما فيهاش خلاص طبعا. البلد بقى فوضى يعني... فربنا ربنا يحكم عليه بحكمه هو يعني... ربنا ويبارك فيكم حق حق آه. الحق بس احنا عايزين الحق احنا عايزين الحق بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى اللي يحكمه ربنا بيقول لك القاتل يقتل احنا طبعا بنقول لك يعني بنتولدك لك خالص العزاء الله يبارك فيه الله يبارك فيه واحفادك الاثنين الله يبارك فيه كانوا بيقولك لك احفادك دول يا حاج ايوه ايوه والله. والله ده كانوا معانا مين اسمه إيه كانوا معانا بلال والولد الثاني اسمه معتصم عندهم كام سنه معتصم عنده 8 شهور ووداك عنده سنتين مرة شفت بنتك انت يا حاج اخر مره يعني شايفها في رمضان من الأسبوع كده مثلا؟ ايوه ورحت لها البيت ودناها لها اللي في النصيب من حاجات وكده وحبتني بس أنا مش متوقع بقى ما هي الحاجات دي؟ ما أنا متوقع وسلمت عليها وليتلي يا با يا با تعالي قلت لها هاج يا با هاج يا جيري أحز حاجة كده أخر مرة كده بذولة؟ لا والله بس أنا حزز إنها مش هشوفها تاني والله وربنا اللي اعلم وربنا اللي يشهد عليا انا حاسس ان مش هشوفها تاني عندك شعور كده انك ايوه حاسس ان انا مش هشوفها تاني لا لا ما تكون حاجه تيجي تاخدها هي اولادها أو وهي وبيتها او هينقلوا من البلد دي بس وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه منه لا اكمل من ربنا <تصفيق> سكنها لله سبحانه وتعالى ربنا يتولاها برحمته وتقول جنات بإذن الله هي والأولاد الأبرياء الأطفال كان ساب لنا العيال كان موت أمهم يا أخي ساب لنا العيال الصغيرة كنا ربناهم والله كنت أربيهم والله كنت أربيهم وأبني لهم بيت وأقعدهم وأجوزهم هم الاثنين وربنا اللي كان يسهل عليا ربنا اللي كان يسهل عليا بالكلام ده كان ساب حتى الولد الصغير هيذبح الثاني كان ساب لنا الصغير جاي له قلب يا راجل والحكومه تسيبه وكمان يعيش يوم ولا اتنين والله يبقى دي قضاء ظالم والله يبقى قضاء ظالم لو هشنا يا راجل ذبحهم بسكينه سكينه جزار لا ماقلبش كيف يا عم واحد يذبح سبعه انفار وماقلبش يا اخي هم كلاب يا اخي ياخد اللي بيذبح فرقه وتندم مش بتكون على التالتة يا اخي والله ما ينفعش لما ما... يقولوا له ده صبحه جيب والله ده صبحه الاول اللي جابه ابتلاء من, من, <تلقى> من عند الله يا حاج عباس من عند الله يا عم ما ينفع لا ما ينفعش السرد السرد دي و و حق حق ما تنفعش والله ما تنفع ده مو مش ده هضر ما تقعدش ياخد حقك اللي انت بتقوله هيتنفس و و و و وربك هيجيبها حقك وربك هيجيبها حقك وربنا هيجيبها حقك فدايما ادعي لها كده دعوه صالحه والاولاد خلفنا على الله وربنا يتغمسها برحمه واحنا طالبين عند ربنا سبحانه وتعالى أه. وربنا يخلف لنا باحسن منها يا رب يا رب كسبناها باحسن م... منها ولا أه. اوحش منها حديثنا مع والد الحمد لله الحمد لله آه الحمد لله الحمد لله الحمد اللي قتلها زوجها النبى زيحها في هي أولادها مع عبد الباسط ومع والدها الحاج عبد يعني بيحتصبها عند الله شهيده وبنقول لك البقاء لله فيك فيك وريد الله يبارك شد حيلك وليت توفيت او استشهدت في شهر رمضان المبارك الله ايام الله مباركه الله الله ان شاء الله داخله جنة هي والاحفاد الصغيرين الابرياء وربنا يصبرك وبنقول لك الله يبارك فيك البقاء لله الله يبارك فيك, فيك كنا معكم فيك من المنطلق الاعمى نبيل ابو السعود موقع صلاه البلد شكرا لكم